אני... אני ما اصبر لسيبي لي، ابنني بخوره مخمد ما هو، يبي ليكول، لا ما فيتامي بكديما، إيش كديما؟ أي كديما، يبي كديما، هي بتنوعه، אז מי זה זה עם הזקן? אף פעם זה עם הזקן, זה מצ'נה מצ'נה? הוא במפלגת עבודה? אני כמעט בטוח שהשפם בקדימה הוא לא. הוא בתנועה עם שיטרית שיטרית בליכוד שיטרית בקדימה השפם והזקן שניהם בעבודה אבל אני מצביע ללבני ללבני? כן למה? אתה מצביע לליכוד?